Ágóðan daginn eða kvöldið eða hvað svo sem er í gangi hjá ykkur, Helgeir Hall heiti ég og er Þingmaður Pyrata og þetta er Podcast Pyrata og hjá mér er sest Elín Ír Arnar Halldísardóttir sem er Oddviti Pyrata í Hafnarferðið í komandi sveitastjórnumkostningum. Komdu sæli, Elí. Blessa þér. Blessa þér. Nú veit ég ekkit voðalega mikið um pólitíkina í Hafnarferðið, enda kem ég úr Reykjavík og mm -hmm. bæðið að sveitastjórna sem, sem, sem Þingmaður. Um, hvað er þúna það hvað er það í pólitíkinni í Hafnarfirði sem að þér finnst svona helst að meggi byrja að tala um? Ehm, ég myndi segja að það væri skólamálið. Okay. Segum meira, ég veit ekki neitt sko. Uh, það er nokkur uh, 7 grunnskólar í Hafnarfirði. Mm. Og hérna þar af einn nír sem er staðsetur í kirkju eins og er. Og uh, eru eins og sagt skipti þeir algjörlega eftir landamerum. Þeir skipna út í gatum. Mm -hmm. Og hérna og eitt af þeim er er þetta tveir. Einn er eingreikin. Mm -hmm. Og annar er eingreikin á gagngrafustíg. Og séðu nú hinir að við um sveitarfélagið. Hver er helstu vandamálin sem að snúa þessu? Helstu vandamálin snúa ekki aftur við það er mjög misþunnandi máli að segja gæfi. Það er að þjónustu gæði í skólanum sjálfum við neymyndir. Er það bara ekki nogu gott eða? Uh, já og til dæmis að það mætir ekki, sé, þetta er ekki fyrir öll börn, það er ekki aðgengi í skólanum fyrir öll börn, er ekki aðgengi af þjónustunni eða öll byggingunum skiljum. Mm. Og hefna, það er bara, þeir vinna eftir kerfi sem það heitir uh, S&T, umbrunarkerfi, því búir umdeltu jafnarvyrði og því sem það er rósa hegðum barna og hérna, en um leið þá líka uh, láta þau börn sem ekki standa sér vel, þeir ná sér ekki í svo rósmiða. Rósmiða? Þau fór rósmiða. Það. Mm -hmm. það getur einstaklingur safna rósmiðum eða bekkur Nú veist það bara áhugavert, sorry, sem frá því hrósmíða, og hérna Ég hef ekki hértu með þetta áður. Nei, ég ekki hértur. Og það er eitt skóli í Hafnarfirði, uh, alveg Yggjarskóli sem þetta ennigst, þau eru með uh, eiginlega veg, þar sem að var þetta búið að taka niður til sem best veit. Það var safnað upp svona hrósmíða listaverki og einhver eitt bar sem stóð sem mjög vel, ég safnaði hrósmíðum þá var þetta hérna, sett upp á vegginn ef einhver í bekkur tók sig saman og var tók það vel þátt í þessir hóskerfi þá varu sett upp á vegginn því hér niður snæi raun skila hátíð þar sem að allir skólinn kemur saman og hampar þeim sem að stóðu þess vel þetta kerfi er í öllum grunnskólum í höfnavélar eh nema grunnskóla barnaskóla helsefnnar er þetta gott kerfi er þetta er það Uh, mín persónulega skoðun er að það er ekki. Ekki gott? Mér finnst ekki gott, okay. út af því að fórsendunar fyrir rósmiðum eru ekki skiljanlegar börnunum. Mm -hmm. börnu það er börnu öll í grunnskóla stigi og þau sá bara, það er alls konar ástæði fyrir því af hverju barn vinnur sér ekki inn rósmiða. Mm -hmm. En það er kannski ekki horfnægilega vel áður þannig að öll börnin skilju fórsendunar sem fyrir dæmis barn sem er með haugðunavandamál vegna mm -hmm. þess að það er einfaldlega ekki verið að mæta því. Já. Það er þetta með eins og einhverju rófi, það er, þólar ekki áreitið, skýpulega í hendraðviki, það er hraði, bekkurinn af stór, barnaþættir sem vekur upp neikvæði haugun. Já, ég held að ég hefði aldrei fengið hrósmiðið ef þetta hefur verið að þegar ég var í skóla, skóla. alltaf ekki grunnskóla. Ég, ég hefði ekki unnið mér enni held Ég heitið en lætti geta sum dæmi. Ég meina það fyrir í gegnum grunnskólann sem hér turkisk sem átti að horfa á bakið á kennarinnum í 10 ár. Mhm. Mm Síðan næri kenninn sem við þú, sagði, "Já, Elín. Og hvar segir þú um það?" Ég veit ekki. Ég veit ekki. Ég náttla þorði aldrei að segja ég heyrði ekki hvað þú sagðir. Nei. Og þetta endurspeglast í sum mík mörgum börnum að þau eru þarna fyrir framan bekk stöðumat í skólum er allstar. Það er í framkomi í baknum, það er hvernig það hegja við fórhúsmiða, mm -hmm. það er hversu velu læri heima og síðan við ferði í próf. Mitt. Þannig að stöðumati er alltaf til staðar sem að dreður ekkit endilega fram hæfileika barnana heldur einnfætlega hversu vel það rekistrir námsefnið og kjensklu aðferðana sem skólunar vísa til þeirra. Mm -hmm. Þannig að Þegar það kemur hérna hrósmiðum, þá getur barn innfætlega tekið sér til og segir bara að börn getur verið mjög sjálfstöðu ákveðinn. Ákveð þegar barn ekki sér til, þessal aldrei vinna mér hrósmiða en mér finnst þessi skóli ekki gera neitt fyrir mig. Af hverju ætti ég að vinna mér einhvern hrósmiða? Nær? Þetta var umdæmi, umræðinni um daginn. Það basically hér virkar SMT. Út af því að eftir mörg ár, og ég segi það er mín persónulega sko en loksins er verið að taka þetta til umræðu, því mm -hmm. þetta hentar ekki öllum vörnum. Er þetta eitthvað sem að, um, er mikið til umræðu í pólitíkinni í hérnafyrirði eins og er? Því miður, ekki nóg. Ok. Og eiginlega kemst komast skólamálin að mínumati bara mjög lítið, þau komast lítið að. Hversin er það? Um, Það er næstu hægt að kenna fótbolt um það. Ok, það sens fyrir mér. Eða er þetta að kenna fótbolt um eitthvað það bara mikir að sens fyrir mér, sko. <laughs> Akkurat, já. Það er, það er hægt að kenna fótbolta eða íþróttir í uh, Hafnarvirði íþyrtastarfsýmunum það að mörguliti. Mm -hmm. Hvernig þá? Það eru tvö íþyrtavílaug sem eru hvað stærsti Hafnarvirði, það er hann sveðar FH og hins vegar haukar. Mm. Og það er mjög hafn fyrst að vera annað hvort. Mjög hafn fyrst að vera annað hvort, mm -hmm. ok. Ok, allt er leið. Ég heyri stundum í Reykjavík að fólk segist vera káeringar eða valsmið eitthvað svona. Já. Ég er svona læt bara svolítið eins og það, það hafi ekki verið sagt neitt. Mm -hmm. Ég reyni það að útiloka alltaf svona, um allt svona, svona pólitík sjálfur sko. Já, það er ekki einfalt í hafnarfiði. Þannig hvað, skiptist það upp á milli, hvað, stjórnmálaflokka, eða milli... Já, það er, svo segja sögurnar, okay. að það getur verið mjög mikið stjórnmála, hvað getur sagt maður, verkferi. En hvernig kemur þetta pólitík við? Ég meina, ég skil alveg að fólk hafi svona á, skrítin áhugummál, já, fulltaskrítin áhugummálum, fótboltið þykist vennilegt áhugummál, en gott og vel, en hvernig kemur þetta pólitíkinu við? Akkur... Góð spurning, góð spurning. Uh... Meðal annars vegna þess að hvert einasta kjörtímabil þá getur þú bara til dæmis bara gegn fundagerðir hafnafjörðar mm. og þú serð umræðu um knatthús í bara mjög stóru hlutfallega fundagerðum. Mm -hmm. Snýst þá þá um hvar eitthvað eigi að vera hýstu eða eitthvað þínum? Já, hvort að eigi vera FH sem fáið knatthús eða hvort eigi að vera Haukar sem fáið knatthús fur að að meira inni eh uh, fék þetta fingu Haukar eh uh, nóg miki fjármagn í síðustu kjörtímum biliu og, og ef vekk ef, ef þá þeygað ekki skýlis miki núna þegar þann umræðan uh -huh. og þá að hitt félagið að fá það og okay. honum hoppar þetta svolti svona milli Okay. Og það er okay, og, og, og, og, okay. ekki bara ég spyr bara einhver sem að, sem að veit ekki mjög <laughs> miki um þetta eða eða íþróttamál yfir höfuð. Ég meina er þetta ekki eitthvað sem að þarf að ákveða éggunum einn eða hvað? Ég meina yeah. skilurðu ég veldi, sko, ég velti bara fyrir mér eftir eftir pólitískt þrætuæpli mm -hmm. þá þá hlýtur við einhver að skipta skoðunir um eitthvað sem er að gera. Þú veist eitthvað valkostur A, B, jæfni C eða D eða hvað þína? Mhm. ég meina varðlært er þannig að þau sjá bara að, að rífast um kort liðið sé betra, við hluta vera hluta við sem að, fólk er að taka eða þræta um. Mhm. Mm Og hvað ákvörðunir er, þaust þetta sem að fólk er þá að kíta um. Hvor að fá nokknúsið? Er það semst stóra málið? Mhm. Mm okay. Og ja, ja, ja. Okay. Það er það er áhugavert en óskaplega leiðinnlegt mál finnst mér, bara svona sem að vinna pólitíku sko. Um, Ert þú með einhverja hugmynd um það? Hvernig séð þetta komast áfram út úr því máli? Ó, fyrst þetta er, fyrst þetta er svona pólitísmál. Fyrst þetta er alltaf þrætuefli, bæjaráðs og eða bara sveitast hverju sinni kjörtímabíl eftir kjörtímabíl. Að hérna þá er spurningum hvort að einhverju aðrir eigið einfætlega að taka ákvörðunina. Aðrir er eins og. Eins og til dæmis íbúar. Er þú íbúar, já? Nei, já, já, já, já. Rótak hugmynd. Þú vilt tala um beint líðræði sem sé. Já, það er mjög rótakt. Okay. Það er miksens fyrir mig alltaf. Já. Ég, ég alveg, mér finnst það mest ekki alveg miksens á svona eins og ég skil þetta og þær. Uh -huh. Er að býr fullt trúa að sjó að rífast um það hvort að þetta sé einu húsi eða öðru húsi eða hjáinu liði eða öðru liði. Þetta virkar eins og eitthvað sem að eh uh, svo or tíma í pólitík eins og ég að bæjarfulltrúar sem málpífur uh, tveggja íþróttarfélaga umfram annaði í sveitafélaginu. Mestadmínskriðið, svo mér ekki sagt. Já, það er, það er, ég myndi vilja að áhefslan færi annað, að það eru hægt að afgreiða þetta einfaldlega og uh, taka þetta til íbúðana. Og þá innbyrta sér aftur til dæmis að skólamálum. Já, það væri mjög goði byrjun. Já. Við finnst það ívið áhuga við þeirra málefni, við finnst með persónulega sko. Við kemum náttúrulega bara á Reykjavík og veit ekki neitt eins og frektur orðið. En, en við ætlum að taka ykkur smá pásu hérna og fara yfir í önnur funheit málefni Hafnarfjörlega bæðar eftir því smástund. Ég komin aftur, uh, við erum hérna í podcasti Pirata, ég heiti Helge Herd og er þínkmaður Pirata og, og er hérna með Elínu Ír Arnar Hafdísardóttur sem að, uh, dóttir, hvað maður segir á íslensku svo sem, allavega, hún er uh, oddviti Pirata í Hafnarferði í komandi setjastunarkostningum og við vorum að ræða hérna uh, skólamál og þetta inkennilega, uh, mér finnst að inkennilega, þetta inkennilega hérna fútbolta mál, sem, a, mm -hmm. sem er þarna að þvælast fyrir pólitíkinni við skildrétt. Um, annars sem þú að segja mig frá var varðandi þetta hverfi þarna sem það er eitthvað neginn ekki hægt að byggja og er ekki búið að vera í tíu mm -hmm. ár. Segðu mig meira frá því. Skarst hlýðar hverfi. Já. <coughs> þetta er sem sagt nýjasta hverfið í Hafnarferðið, þó ekki nýtt þar sem að þetta er tíu ára gamla hverfi með engum húsum. Ok. Það hljómar illa, sinni fljótubræði. Það hljómar príkar illa. Herri, hver við byrja? Þetta er hverfi sem var uh, skipalagt herna, í skarsliði, uh, þá var mér að segja kosið með þarna, uh, valið um þannig hugmyndusamgeppni eða eitthvað, en allveg annað það endaði í skarslið. Uh, út af því það þótti ekki nú fínt að það héti vellir líka. Það, herna, æruna. En uh yfir þetta hverfi liggja hásspennulínur sem kallast í dag uh hammaranes línur. Okay. Og enda í uh ja álvinu Já, já. Og þessar línur eru staðan fyrir því að þarfn er heil hverfi 10 ára gamalt með engum húsum. Og er það þá bara hvað gutur það eru og ljósastauðar og jú það er verið að byggja núna uh, eitt hús, fyrsta húsi í hverfinu. Okay. Og hvað kemur til, hvernig, hvernig gerir þetta? Það er, það er til að löngsa, en hérna, ég reyna taka þetta saman þannig að, já. Byrjum bara fyrir tíu árum eða? Að... <coughs> sko, Ja uh, segjum við það nefnig, fyrir tíu árum og síðan, það ákveða bæjar á þá, eða skipulags, já, þá að hérna, eh uh, að þær erði samt lögður jarðstrengur með fram helstu íbúygutum. Mhm. Mm og en það gæti allu verið í háspennulínunni síkkur með einn við og það væri bara orkaenna sem myndi virka bara fyrir bara bæinn. Mm -hmm. Og þanna hérna, eh uh, og þannig væri hátta var sagt þá með þær upplýsingar sem voru teknar þá. Síðan núna eh <coughs> uh, var gefið framkvæmdaleyfi, það hefurna verið bæði það sem átti að leyfa uh, það sem heitir lyklafellslína þetta hljómar alveg vel það er held ná þetta litis krag eh hérna og þessa línur uh, þetta var kært m. Mm. náttru verndar félag suðvesturlands ekki kvótamismt nafnin var sirka bártani okay. og raunavinir uh, kerðuðu þetta til uh, úrskurðarnefndar eh uh, og náttúru, Eða, þetta er stólu með sér. En hérna, uh, þá okkur við ljós en niðurstaðan úr því var að frangöndreigða felst vegna þess að í stuttumáli bæjaráður tók ekki upplýsta ákveðin. Mm -hmm. Mjög, mjög dýrmært mistök því ég vil kalla þetta algjörn mistök. Ok, og sem þetta fóru þá út í þetta verkefni að reisa þarna þetta. Hverfi, eða kalla maður tekið það, hverfi? Hverfi, eða? já, já. já. Svo ég er nú án að vita hvað þurfti að gera til þess, eða hvort það væri hægt yfir höfuðu? Já, nei, það var í rauninni, ég uh, skulle segja um það, það kemur kjörtímabil að það er tekinn einn og hérna sem kemur annað kjörtímabil og það er tekinn önnur ákverðin sem vinnur gegn fyrri ákverðinni sem hefði alveg geta orðið til þess að þetta hverfi hefði getað by með við upplýsingar mjög lesin það var ekkert sem gæti stoppað þessi, sem sagt, fyrra planinn. En setna planinn var sem sagt það að að línurnar yrðu að geta borið það að mögulega selja eða leiga orku til aðra stærðs sem dæmis eða straimsykur álvera verið strikkað eða eða einhver unnur stærð sem hérna í Já. Að... Ok, þannig sem sé, það er ákveðið að byggja þetta hverfið þarna og mm -hmm. síðan setna er ákveðið í raun og veru að geta búist við því að einhver yðnaður, orkufreikur yðnaður verði þarna nálægt mm -hmm. og þetta er tennt sem að passar ekki alveg saman. Nei, ég myndi ekki segja það, það er ekki sérlega fallega bæjarmynd í mínum haugum allir Nei, ok. <laughs> en að hvað leytist nýst þá deilan, ef svo er, um það bara hvort að eigi að vera meiri yðnaður þarna eða ekki? Er þ Já, vegna þess að hérna, það stoppar það að það sé hægt að færa þessa línu sem lykja í hverfið. Það er ef það væri ákveðið að bara fara ekki til eins í það að stækka álverið og vera ekki þarna, með meiri orkuflöngar yfirna, það þetta þá ekkert mál? Væri það allt að setja þetta bara í jörð og... Já, já, okay. þá væri, en það er þetta líkalvega hægt byggðist förutnað það, ég myndi að vera hægt að það er alveg hægt að bæta við við svona járnstreng þótt það krefjist eingra framkvænda mm -hmm. en hérna uh, en mér finnst það óronlegt að það sé búið að taka 10 árr já að, að það er ekki íbúi eftirspurn lóð eftirspurn er ekki búið að minnka en <laughs> húsnaðirþörfin hefur ekkert við hérna, orði neitt sættari þannig að hérna þann er er bara 10 hverfi sem að er búið að leggja helminginn pening í og er líka búið að lofa uh, peningi í það. Mm. Með því að, sem sagt, eða rauninni, já, hluta hverfinu var það að þið er skóli mm -hmm. sem þurfti að gera til þess að uh, bæði sýna þessu hverfi, mm -hmm. nýja skarsli á hverfinu og taka við nemendum úr vallakverfinu þar sem að raunvallaskóli í hverfinu er lungusprungin Í dag eru hundrað nefnendur farfnir úr raunvællaskóla í skarflýja sem er í kirkjunu Það er verið að byggja, sem sagt, nýja skarflýja skólan mm -hmm. og þennan skóla, nýja, sem er mikil þarf fyrir, þá ertu að borga með sölu lóðuna. Einmitt. Í hverfinu sem er ekki hægt að byggja út af því að það er alltaf verið að vera um hvernig og hvað á að upgradea þessar línur. Það er þetta svona, hérna, komin að segja ákveðinn dómin og áhrif. Raflínunar hindra það að útkláta hverfi mm -hmm. og selja lóðinnar mm -hmm. og það hindra að selja lóðinnar hindra það að byggja hann að skóla eða allavega fjármakna byggja þessar skóla. Mm -hmm. Þetta er mjög áhugavert. Já. Já, ótrúlegt. Ég þykist alltaf að hafa svo lítinn áhuga á 77-málum sjálfurinn. Minnstu það að actually pínu áhugavert. Yeah, <laughs> <Pínupons, laughs> já, þetta var bara að kveiki póns, já, En hérna, já, þetta er áhugavert. En kom Koma, hérna, hafa komið fram einhverjar lausnir á þessu eða einhverjar svona, hvernig, hvernig er umræðan í kringum þetta í, í Hafnarfyrirðið núna, í politíkinni? Sko, umræðan er basically svo að með miðal annars núverandi bæjarstjórn þar að er, það eru læti, það eru læti, það er, þarf ekkert að hennar skafa utan að því og hérna, <laughs> <Akkurat>. <laughs> Okay. Uh, það dokumentar það sko, en það er mér ég ætlaði að segja var, um, eru, nýr, ég, sko, fyrir því, það er búið úr skröðum þetta að segja, það basically búið að við bæjaráð ef við bæjaráð því unnuð ekki vinnuna ykkar. Mm -hmm. Það er bara liggur fyrir. Já, okay. það, bara, það er skjalfest og alltaf bara að segja við þau unnuð ekki vinnuna ykkar en þau vilja kenna landsneti um til dæmis eða einhru öðru því þeir taka ekki ábirðana þeir taka ekki ábirð á því þótt að standi að Hafnarfjörður bær hafi ekki tekið upplist á ákvörðun hafi ekki kynnt sér alla lausnir mhm mm ekki alla möguleika því fyrirfram úti lóku möguleikana til þess að á sama tíma tefla sinn í fjárfestingu sem var það lóð sölulóðana slóð, til fjármagnaskólana mhm mm að þetta er bara einhver póker sem þar sem að þau þetta er ykkur bara fór ítlum á höndinu sína. Já, ok. Það er nú eitt af þessum stóru hérna, sem að ég tek eftir í pólitík allafu á þinginu. Það er akkurat það, fólk viðkennir ekki mistök og er ekki til í einhvern veginn að læra að þeim, sko. Já, já, einmitt. En hvernig er, er það? Er það ríkjönd, er það þau sem eru núna í, í, hérna, í bæjarstjórn sem að stóðu aðeins ákvörðuna sínum tíma? Eða þá fyrir tíu árum síðan, ja, að, eða ja. það var planinu að fyrir spil, sko. Ég skil, ok. En minna, hvað er maður fer út fyrir spurninguna um hverjum það segja að sem svo bara ok, það var bara eitthvað fólk sem að gerði eitthvað þannig og það var ekki nógu gott og hérna stöndum við með þetta fruðulagvandamál mm -hmm. að þessar raflínur stóriðu spurningar hindir í byggingu þessa skóla. Um, hverfisins? Ja, hverfisins, mm. <laughs> það er hverfið sinns. Það er hverfið sinns, já, við þetta farið. Maður er ekki vanur að hugsa svona, sko, þú mm. veist, Ma maður sér yfirleitt ekki svona <laughs> tóma reyti á um korti nema bara, já, nema einmitt í einhvernum leikjum, sko. En mm -hmm. hérna, hva, mena, hvað er til ráða, hva, hvað er það sem að myndi einhvern veginn íta þessu máli áfram? Er hægt að hætta við að byggja á hana, að fara inn Vá, ég held að, ég komið nokkuð ráttökuð hugmynd okay. og skotnið er, sko. Okay. Ég bara að pæla í því að það vandar lóðir, það vandar húsnæði fyrir fólk oh. og bara tökum sjálf bara að byggða á þetta, sko. Sjálf bæra migð? Sjálf bæra byggð. Oh, Sveðum við mér hann. Já, en það er bara önnur hugmynd, sko. Oh. En það er bara að finna lausnina, virðis mm. orðin það fáránleg, haf má er fara gera skot í framan þann fáralega til að benda fólki á. <ljóð> já, Þetta er orðir þann fáralega umræða að að niðurstaðan sem að er augljós. Aha. Það er bara vinni vinuneykar að má er fara segja viðu bara ja okay bara byggjum hendnakóva þanna. Með ljóssteyr er að þau eru ljósleiðir allt saman og. Já já, veit, já. Veit, veit. Þið, þið, er, er í raun verið ekki fáralegt í samanburði við raunveruleikan sem blasir við svo er summt að Þetta er mjög augljós. Hérðu, ég held að við komumst ekki lengra með þetta núna, mm -hmm. bara þakka kærlega fyrir spjallið, mjög gaman að, að fræðast meðan 70-stundamál, sérstaklega þarna telur sér ekki að hafa neitt náhuga á því, segir Já. Ég fyrir sjálfa mig, Já. og kannski gerum þetta aftur síðar. Það væri gaman. Takk fyrir. Takk, hér. Takk.